Det kommer från oss mycket. Behöver du mer papper eller? Nej, det är lugnt. Har du blivit en lärare nu eller? Ja, jag menar du? Nej, men du hjälper ju alla. Och jag såg dig hjälpa Ebbe i matsalen. <laughs> Och då Behöver man vara lärare för att vara snäll mot folk eller? Nej, men jag är bara lite förvånad. Ja, det känns inte så riktigt som att det är din stil, kanske. Det är inte min stil och skist. Ja, precis. Åh oh, Gud, är det du som har svimmat? Mm, nej. Okej, okay, då får jag rätta vidare. Men tack, tack! Oh shit. Patrik, kan vara ha Hon är jätterädd för blod. Schist. Men vad då? Så bara lämna din kompis nu och simmat. Nej, jag blödde ju. Men tack i alla fall. Alltså, du får verkligen gå, om du vill. Det är inte Jag är en Ingebert.